سامح حبيبتي سامح حبيبتي سامح حبيبتي سامة حبيبتي, سامة حبيبتي. سامة حبيبتي. سامة حبيبتي. سامة حبيبتي. خذي خذي كوكو سمح حبيبتي سمح حبيبتي مين سمح حبيبتي. سمح حبيبتي. سمى حبيبتي سما سما حبيبتي سما عليكم سما سما سما سامع حبيبتي سامع حبيبتي